Тут і каньйони, і скеляські береги річок. А ще ця територія є унікальною тим, що це одна із найстаріших ділянок суші матеріка Євразія, яка понад 60 мільйонів років жодного разу не занурювалася під воду. Бузький гард. Національний природний парк одне з семи чудес України. Це великий ліднік йшов, і він проробив ці скелі цього кристаличного щиту. Тобто ви бачите, що це взагалі не характерний для півдня України ландшафт. Багато миколаївців не знають, що у нас є такі скелі, є такі гранітні виходи. Можна знімати фільми про вікінгів, про це фьорди і кам'яністі отроги. Скелясті брили утворюють величний кам'яний ансамбль. Найбільш вражаючими є мигійські пороги, радоно Нове озеро, Актівський та Арбузинський каньйони. На території парку є чимало урочищ, а на верхніх ярусах панує степова рослинність. Тут проростає більше тисячі видів рослин. 34 представники флори занесені до Червоної книги України. Але навіть якщо не зустрінете рідкісної, хіба це не краса? Між скелями маю рядь авронія скельна та жовтець повзучий, а карликових півників та фіалок не злічити. Нижній ярус оповитий заростями дерев і чагарників. На території парку можна зустріти близько трьохсот видів тварин. Я зафіксувала ось цю ящірку. Збережений історичний ландшафт Приклад того, як територія виглядала за часів війська Запорозького. Острів Гард був постійною локацією перебування низових козаків і центром Бугогардівської паланки. На території всього Бугського гарду на сьогодні ми можемо казати майже просто пам'яток археології, які відносяться до, від епохи Палеоліту, Верхнього і Мезоліту, це 20 тисяч років тому, до козацької доби. Саме існування парку руйнує всі стереотипи, пов'язані з південними степами України. Бузький гард за один день не обійти, і тим паче за дві-три хвилини про нього не розповісти, тому давайте вважати, що це наша маленька екскурсія тривалого історичного циклу.